Без військового досвіду він зміг стати одним з кращих воїнів. Так згадують про Дмитра Азоєва побратими. 27-річний запоріжець від початку повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. Пізніше боронив країну у складі Збройних сил України на Донецькому напрямку. З Дмитром почали спілкуватися і познайомилися вже після початку повномасштабного вторгнення. Я був його одним ну, першим командиром. Це була територіальна оборона міста Запоріжжя, він був дуже відповідальним бойцем, завжди приходив на допомогу, будь-який дзвінок, Дмитро завжди був у строю. Завжди підтримував зв'язок з підрозділом. Деякі бійці, ну так, від нас було таке, що пішли, та й пішли, а він завжди, навіть уходячи на службу, він сказав, Васильович, не видаляйте мене із чату підрозділу, тобто він постійно. Присилав світлини, тобто він ну, приймав участь, залишався в підрозділі. Ось зараз кажу, а очі… Олександр Д'яченко розповідає, під солидаром Дмитро потрапив під обстріл, наслідок чого отримав значні опіки обличчя рук та ніг. За його життя боролися медики Дніпропетровського військового шпиталю. Але 4 лютого серце Дмитра Зуєва зупинилося. Дмитро прийшов в минулому році до нашого підрозділу щоб навчатися, щоб стати військовим. І ми його запам'ятали таким усміхненим, шибутним, дуже привітливим майстром на всі руки. Він міг відремонтувати ну, май, майже все. Він наш. Він наш. Коли діти виходять із родини в іншу родину, вони не перестають бути дітьми. Наші діти. Він мені по возрасту як син. Мені буде 58. Йому було 27. Син, синок Дмитро». Дружина Дмитра Аміна каже, у квітні чекає на народження сина. З чоловіком стигли обрати йому ім'я – Богдан. Його останні слова були в лікарні, так коли ти приїдеш. А я йому сказала, що оформлю декрет, прийнято. Ана Червата, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.